שלום, כאן סיגל תפיירת, והיום אני רוצה להראות לכם איך לעבוד עם הפקודה Frequencies. אז יש לי קובץ נתונים מלא, והדבר הראשון שאני עושה, אני עוברת על ההגדרות של המשתנים בvariable View. אני מסתכלת לראות מה שמות שלהם, איך הם מוגדרים, והכי חשוב זה הלאבל שלהם התווית. כלומר, מה בעצם נמדד כאן? יש לי מספר סידורי, מגדר, גיל, לאיזה מחלקה הם שייכים, מה הטמפרטורה שהם אוהבים בחדר, איזה להקה הם אוהבים, כמה דקות הם משתמשים בטלפון היד, כמה דקות הם, זה ביום, וכמה דקות בשבוע הם עושים ספורט, עד כמה הם מתרגשים מתחילת הלימודים, וכן הלאה. וכאן יש לי גם את התוויות של התשובות, אז למשל מגדר זה יהיה אחד זה יהיה זכר, עד כמה הם מתרגשים, אחד זה כללו, ואחרון חביב אני בודקת פה את המאזר, את, ה measure, את המדידה. אני יכולה גם לעבור ל-Data View ולראות ממש את הנתונים עצמם. פה יש לי 101 סטודנטים שיש לי את הנתונים שלהם, שנה א'. כרגע זה נמצא על הצגה מילולית. אם אני לוחצת על הכפתור של הצגת תוויות, אני יכולה לעבור מהצגה מילולית להצגה מספרית. בדרך כלל עובדים עם התצוגה המספרית. עכשיו אני רוצה לבדוק סטטיסטיקה תיאורית של המשתנים. בתפריט הראשי אני נכנסת ל-Analyze, בוחרת סטטיסטיקה תיאורית, דסקריפטיב, ובאפשרות הראשונה, שנקראת frequencies. אני מקבלת את החלון, ומתעמי נוחות, אני בהתחלה אריץ את הפריקוונסיז על הכל. אני מכניסה כל המשתנים, ואני דואגת לסמן, זה מסומן באופן אוטומטי, את הטבלאות שכיחות. אני נכנסת לסטטיסטיקות, וכאן אני בוחרת ריבונים. אני בוחרת ב-ממדדי מרכז ממוצא, אקציונר, ושחיח, ובממדדי פיזור אני בוחרת די אטיקן, שונוט, טвар, טחום, מינימום ומקסימום. ובבמישתנים שליחת פלגות אני בוחרת את הסקיונס והקורטוזיס. באחרון חביב אני מחנשת לגרפים. ובבשלב הזה אני וקיש לפסת יסטוגרמות لكل המישתנים. ואני מבקשת גם לראות את העקומה הנורמלית על גבי היסטוגרמה. בחרתי בכל הדברים האלה, סטטיסטיקה, גרפים וטבלות שכיחות, ואני עושה אוקיי. דבר ראשון שאני מקבלת זה איזושהי הזהרה. אז הרעי שאי אפשר לעשות היסטוגרמה ללהקה בגלל שזה משהו מילולי ולא כמותי. זה אחד הדברים שצריך להבין ב-SPSS. ה-SPSS הוא עושה מה שאני מבקשת ממנו. אם אני מתאמן אוחות הכנסתי כל המשתנים, ברור שיצאו פה עיבודים שהם לא הגיוניים, למשל מספר סידורי זה לא הגיוני לשאול מה הממוצע שלו ומה החציון. אבל מתאמן אוחות הרצתי על כל המשתנים ואז אני צריכה בצורה יותר סלקטיבית. אז בואו נסתכל על, למשל, על הגיל. לא, סליחה, לפני זה, בואו נסתכל, נעשה רגע סקירה כללית. האם יש לי מידע חסר? אני מסתכלת על ה-missing. ואני רואה שבסך הכל אין לי הרבה מידע חסר, כל השורה הזאת בסדר. יש חמישה אנשים שאו שהם לא דיווחו כמה דקות ביום הם משתמשים בנייד, כתבו מילה כמו הרבה, ואז לא יכולתי להשתמש בזה וזה, הקלדתי את זה בתור מידע חסר. אז אין לי דבר שני שאני מסתכלת עליו, זה המינימום והמקסימום. אני רוצה לראות אם זה סביר, אם זה הגיוני, ואם למשל יש לי שאלות כמו עד כמה אני מתרגש מתחילת הלימודים, שיכולתי להגדיר את זה, או בסולם של 1 עד 5, אני צריכה לוודא שלא הקלדתי פה בטעות משהו שהוא מעל 5. אז בשלב הראשון אני רק עושה איזושהי רוצה מסוים, למשל גיל. ואני רואה שהגיל הממוצע הוא 24.13, זה הממוצע. הגיל החציון 24, השכיחות 24. על פניו זה ששלושתם דומים רומז לי שצורת ההתבלגות פה היא פעמונית סימטרית או נורמלית. אם אני רוצה לבדוק זה בצורה ויזואלית, סליחה אם אני רוצה לבדוק זה בצורה מספרית, אני מסתכלת על הסקיוניס ועל הקורטוזיס. הסקיוניס מראה לי עד כמה ההתבלגות היא באמת סימטרית, ואם שהוא גבוה משלוש, הוא 3.4, זה רומז לי שיש כאן זנב ימני. ובקורטוזיס אני גם מקבל את ערך גבוה מה שאומר לי שהעקומה הזאת היא עקומה חדה, היא עקומה כמורה. בואו נסתכל זה באופן ויזואלי, איך אני עושה את זה. בצד שמאל יש לי סרגל ניווט. אני כרגע נמצאת בתוך הסטטיסטיקות. פה הייתה לי את ההזהרה, warnings, וכאן יש לי אני רוצה לעבור להיסטוגרמה. באופן, באופן ספציפי להיסטוגרמה של הגיל. מה אני רואה כאן? ההתפלג, ההתפלגות ברובה היא באמת סימטרית, פעמונית, אבל יש לי שני סטודנטים עם גילאים די קיצוניים, יוצרים את אותו זנב שראינו בסקימנס. אני יכולה לראות את הגיל גם בטבלת שכיחות. שוב חוזרת לסרגל הניבות השמאלי, ומחפשת תחת frequency table את המשתנה גיל וכאן אני יכולה לראות למשל גיל 26. יש לי עשרה אנשים שהם בני 26, באחוזים זה 9.9 אחוז. אם, אם היה לי מידע חסר, הייתי מקבלת ערכים שונים באחוזים, ובאחוזים התקימים או התקפים, שזה מתייחס לזה שיש לי מידע חסר. הדבר שלישי שאני מקבלת זה את השכיחות היחסית המצטברת, כלומר יש 92 שהם בני 26 ומטה. אז עד עכשיו עבדתי על הפלט שיצא לי מהרצה האחידה לכל המשתנים. אבל לפעמים אני צריכה לבחור משתנה אחד ולהריץ עבורו משהו מיוחד. למשל, מינה סטודנט. Okay. מינה סטודנט. הרצתי פה היסטוגרמה, אבל זה לא באמת דבר הגיוני, זה משתנה בינארי, אני לא אעשה לו היסטוגרמה. אני רוצה להציג אותו בגרף שמתאים, למשל גרף עוגה. אז אני מריצה שוב את העיבוד של Frequencies, אחת האפשרויות במקום לעשות שוב Analyze, Descriptive, אני יכולה לחוץ על הזה, שזה פקודות אחרונות, ולבחור frequencies ועכשיו אני מוציאה את כל המשתנים, כולם, ואני משתמשת רק במגדר. והפעם כשאני בוחרת עבורו את הגרף, אני לא אבחר איסטוגרמה, אני אבחר לעשות גרף הוגה. ואני אבחר שההוגה תראה לי לא את של המגדר, אלא את כמות הנשים והגברים. עכשיו קיבלתי גרף של נשים וגברים. אני יכולה לערוך אותו. אם אני לוחצת עליו פעמיים, אני מקבלת את אורך הגרפים, ואני יכולה לדוגמה ללחוץ כאן על הטביות, ולבקש, מה אני אבקש כאן? כן, אתם רואים שזה מציג לי את המספרים של הנשים והגברים. אני יכולה להיכנס לטקסט סטייל ולהגדיל את הפונט. Apply, close, את יש גרף אוגה. באותה מידה, אני יכולה גם לעשות גרף מקלות, למשל, למשתנה של עד כמה אני מתלהב מתחילת הלימודים. זה נותן לי היסטוגרמה, ואני יכולה לראות את ההתפלגות, אבל אם אני רוצה לדייק, מדובר פה על משתנה אורדינלי, הוא רציף, ולכן הדבר הנכון והמדויק לעשות, יהיה לייצר לו גרף מקלות. אז אני שוב נכנסת לפולות אחרונות, frequencies, מוציאה את המגדר, מכניסה את עד כמה אני... מתלהבת או excited, דרך אגב כאן זה מציג לי את הטוויות, אבל אם אני עושה לחצן ימני, אני יכולה גם לבקש לראות את השמות של המשתנים, מה שנוח לכם. עכשיו אני נכנסת לצ'ארטס, לגרפים, במקום עוגה אני בוחרת בבר צ'ארט, ומקלות והפעם אני אבקש לקבל את זה באחוזים. נמשך, אוקיי. והנה הגרף שקיבלתי. גם הפעם, אני יכולה ללחוץ עליו פעמיים, אני יכולה להוסיף לו תוויות, כמו אחוזים, אני יכולה להיכנס ל-Number Format, שאני לא רוצה ספרות עשרוניות, אופס, אני לא רוצה ספרות עשרוניות, אני יכולה גם בטקסט סטייל להגדיל את הפונט, אני יכולה גם, אני יכולה גם לבקש שזה המספרים למשל יהיו למעלה, החלק העליון. כך אני מקבל גרפ מקלות. כך נראה האופציה של Frequencies, היא מאפשרת לי לקבל מדדים ייצוגיים, גרפים וטבלאות.